أويل أويل أوالي أوه, أوه, أوه, أوه أويل أنوح وقد ناحت بقربي حمامة أنوح وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة أيا جارة ألا تعلمين بحالي ردعات قلبي أها تنكار تنكار بتيت وصار في ظل دمي بتيت بتيت وصار في ظل دمي تنكر وحبك لا أرجو I love you to the sea. I'm gonna go to the sea. يا هي يا ام انا مري يا ما ورطتني يا <تصفيق> تنكر عشرتي وصار وجهك موش ليه دع الحرص على الدنيا وفي العيش لا تطمع. دع الحرص على الدنيا وفي العيش لا تطمع ولا تجمع من المال. فلا تدري لمن لما أنت أجمع البرحة مانمي سهران عين ذكرة أحباب الروح زيدت وني البرحة مانمي تهران عين ذكرة أحباب نور زيدة ويني yel titide الرمل بالبيت يا حلي داري أمس و دعت العصر قبل الغروب و بيه أمس راح و للصبح ظلَت الوف و بيه أمس ودعته العصر قبل الغروب وشلون بيه، أمس راحوا للصبح ضليت ألوف وشلون بيه، شلون لو طالت الفركه أظل أنيحب لو ألحقه، شلون لو طالت الفركه عول الصبح اي روح وللصبح ظلت ضلت تذوب شلال يم يا يما يا يما يا يا يا يا يا يا, يا ترك ونعاب قلب ابويا يا عمي حس هيدا موت موت الخير من لإلك يا غالي من لإلك يا غالي من لإلك يا غالي يعني الحضور بدون استثناء <متصفيق> لعيون فهد بطلب على الستيج يا غالي أمير السيد حيا أو ميتا <متصفيق> لعيون أمير السيد يا عمي يعني حيدر جواد الغالي لعيونك يا محمد محمد الفتاة والذهب. وينك يا أبو علي يا حسين ابراهيم الفتله <سؤال> مطلوب حيا او ميتا الفتله <سؤال> بدون استثناء فتله وما رد فتله يا عمي ميثم الحلاق وينك يا ميثم وين وجودك يا ميثم او هاي خصمة محمد ابو شوارب لينا ابو يا عمي يا عمي مرتودة من حيدر الغزالي يعني حيدر يا غزالي يعني حسين الفتلاوي آه. أكيد الجحيشات الإعلام لعيونك يا يعني نبيل يا عشي مطلوب على السيدج طارق الفتلاوي يا عمي يعني فارق مطلوب على السيدج إبراهيم الفتلاوي الحضور يقول الحيانة والما حيانة وين معزوفه الله إيه؟ اهذا اهذا اهذا اهذا اهذا اهذا أسل الأدب اهذا اهذا اهذا اهذا اهذا اهذا اهذا اهذا اهذا اهذا اهذا اهذا اهذا مطلوبين الغزالات راية اهذا الحضور جميعا. يا فارق يا. لا لي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي. ان على لا بحظ لي رماني. ان على الابو لا بحظ لي رماني. كلهم داروا علي من عرفوا غزلاني. من عرفه وغزال شي العين يا ابوي احلى احلى اس محمد العراقي حي الله ابو جاسم يعني الحضور جميعا يقول الغزالي يا اهلا هلا فيكم. او او او او او والله لروح البيروت واشمر مرحلة من الصخرة والله لروح بيروت مرحلة من الصخرة طرط طرط طرط أو طرط طرط طرط طرط آه عيدوري نمبر ون غزالي نمبر ون بيرق عراضه بيرق عراضه ما يعجبك الا يشيل هو وغراضه هو وغراضه عادي يعني نبيل نبيل قول ليش نستحي مطلوب على الستيج نبيل مطلوب على الستيج خواني الفيل لما انحسبت <été> حساب خواني الفيل لما انحسبت حساب خواني الفيل <سر taste> <أهواني البقى> من هزهم الغربيل ما ظلوا اثنين ما ظلوا اها <أهواني> يلا نس الادب يا عمي فتلاو موجود بالساحة يعني طارق يا فتلاوي بارك نطلب على الستيج حيا أو ميت ولد العم يا عمي كريم الشبلاوي لعيون حمودي هادي الزرنقي بالساحة قول للأبد الزرنقي اتوجه أمام المأذنة اتحيشات الإعلام آه. اشت يا عمي اهي وش يقول حيدر فرحنا واللي اه فرحنا واللي حبنا يفرح ويانا فرحنا واللي حبنا فرحنا واللي حبنا أو هذا أول يا فرح شفناه بدنيانا أو هذا أول فرح شفناه بدنيانا فرحنا واللي حبنا يفرح ويانا فرحنا واللي حبنا فرحنا واللي حبنا فرحنا أول يحبنا. <تصفيق> <متلوبين> على يا على السدي عمي بسرعه تعال يا بارق اها تعال مهرنات مهرنات لعيون ها وين هنودي اي الفتلاوي بطلب عالسته يا طارق هيا الفتله اجحشت اكيد الغزالات اها اشياء وين هنودي اشياء اشياء اشياء اي شيله غداره اي انا بني عماره اي غيرها غداره اه أي أنا بن عمارة أو شاي الروسية أو أم العلاوية أو جد اسمه محمد أو جد اسمه محمد شلا شلا يا لا سمعو فينا شلا اما شلا أبويا جلاني اما سمعو فينا شلا هذا اس مطلوب حيدر جواد مطلوب للغزالات هنا على السياج وين حيدر جواد حي الله حيدر جواد العالم وينك يا ابو كرار اتوجه أبو يا ابويا اريد اريد اريد تجدي بتكسر الكاشيه اريدت بجده تكسر الكاشيه اريدت بجده تكسر الكاشيه اريدت بجده بتكسر الكاشيه اريدت بجده انت عيني دبي ايه هاي احلى اس اكيد من امير السيد اكيد الحيدر الغزالي اكيد يعني أبو الأدو الغالي أبو الأدو العلم محمد الشافع أبو جاسم أيكي. أحسين أبو الخل الوردة أيكي. يعني فقار العلم حيدر القصاب أكيد ملك ملك الـ 82 الله القصاب وعلى راسي حيدر القصاب أريد شبعك حبة شبعك دلاء تعال يا ابن الحلاق بس لك منطي مجال تعال تعال تعال، أريد أقول لك أني قابل عليك وأريد أشرد بيك أتروح ما أخليك تعال تعال تعال، أولي ويلي شلون أنا؟ أني موت الغرام، يروح متخبل عليك هواي، معروف إحساسي شنو؟ تخبر وشكلك حلو